שלום, אנחנו מצלמים היום סרט לכבוד החתונה של רינה ואייל 1 יש פה צל כזה, אני נראה מפחידה עם הסאמרו בוא תתקרב ירד כן, נו יאללה, יאללה, יאללה אה, מיקס הזה אתה יודע שאחרי זה כל זה יחד לפספוסים נצליח הרבה שוטי, זה מה שאתה צייק מה אתה אכלס? התחלנו בעשר רינה? איפה הבננה? הבננה? בננה! הנה אני בא... היי, רואים אותי עכשיו! מי יודע הטלפון שלי? אפשר לפני חושך את הדניאל. למה? מי דניאל? יש לב מי הטלפון? אפשר את הטלפון? כן, זה לא, באמת, אה, אה, שכחתי שיש פה את סלמה. שיש פה אחי. באמת אולי, אולי. תגיד אקשן, תגיד אקשן. זה. תגיד אקשן, זה את אקשן. יאללה, אז אני באמת מה איך בנות הדאס, אני אומר מספיק לסמס! יש חתונה! צא מהאוטו! דומר, אין לך בכלל הרבה חומר לערוך חומר יש לי? בסדר! בסדר! ידיר, ידיר, ידיר! כדור! אצל צלולה רגע, טוב, אתה צצר עליי שנייה